وإذا. السلام عليكم مشاهدي الله عز تحياتي لكم نهاركم مبروك اليوم 3/12/2022 تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء الاوفياء اليوم كنتواجدوا في السوق جينا السوق باش نشارككم معكم الاثمنه والجو ديال السوق السوق اليوم الجو رائع يعني كاين الضباب انا الجو ديال ديال المطار سبحان الله العظيم تحياتي لكم مشاهدي الاعزاء نشاركم معكم هاد النجاد تبارك الله هذا هو مشاهدي الاعزاء ألف ريال الوحده اللي كيطلب كي فيهم كي يعني غادي يبيعهم ألف ريال الوحده تقريبا هو قال لك 25 ثلاثه النجاد ألف ريال الوحده هادو حوليات 16 15 14 ألف ريال الوحده هذا هو ماكسيم ديالو، كاينين هادوك ثلاثة نجات هادوك الجوج هاهما را راهم تيبانو طوال، وحدة رايح فيها الحمر في الراس خمسين ألف ريال ثلاثة. هاد السيد هدا سميتو محمد كيتقدم من هوا راه مشايدي الأعزاء وكيجي دالمواشي في الأقاليم الصحراوية من مدينة السمارة، تحياتي له. هادو حوليات مشايدي العزة تباعو بخمسطاش و نص داهم واحد القزار، مشايدي العزة راه تنتكلم راه الصوت مكاينش في الفيديو، مشيت صورت الفيديو هذا مشايدي العزة خروف شراه مولاه بثنين و عشرين ألف ريال و كيطلب فيه ربعا ألف ريال، مصطفى القزار تحياتي له. هذا خروف زوين مشاهدة العزة شرعة 22 وكيطلب فيه ربعة الف ريال. مشاهدة العزة الصوت من اليوم مني سجلت الفيديو جيت هذه حولي يوم مشاهدة كيطلب فيه 24 الف ريال. هذا الحبيب تحييسي له. الرجل طيب. سبحان الله عديم مناش دي ما كتلقى في السوق. سبحان الله عديم ماذاك الرجل. اه هو الحبيب. تحييسي لك الحبيب. <تصفيق> آه رجل درويش الله يا ما ضل مسكين آه رجل لا يرى صراحة كتلقاه مبشور في السوق وما لا إله الله الله اللي يعلم ال هذه مزام الأعزاء تطلب فيها ملاه ثلاثة ألف ريال تحية لكم المشاهدين الأعزاء اليوم رامسي تصورت الفيديو مشاهدي الأعزاء ولكن من يجي الموضي مرقتش الصوت ماشي مشكل هذه الحمد لله هادو حوليات مشاهد الله زاند ايوب يطلب فيهم سبعة وعشرين الفريال الوحدة حوليات زينات اه حيت بزاف من الفيديو مشاهد الله غير باش موين اللهو مشي شوية اول انا مشيت ما ملقيتش الصوت لأن كان تقريبا الخيط ديال كابل ديال الميكروفون ماواصلش مزيان ولا داك السيد ما فهمتش انا عادي آه الحمد لله ياسين خويا عنده هاد النعجة و المعزة عاطينه الف ريال بجوج تحياتي لياسين. ياسين هاد النجا وهاديك المعيزه اللي حداها قال لي اللوز سيدي اللوز القرقع <تصفيق> عوضتهنا الف ريال بجوج كيطلب 18 كنشكركم سيدي اللازه ما تنساوناش مشاهيد اللازه قدام ديالكم الله يجزيكم وسمحوا لنا وقبلوا علينا في الفيديو هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى فيديو قادم إن شاء الله تحيتي لكم مشاهدينا الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله